Троє волонтерів оперативного штабу Червоного Хреста щоденно виїжджають на обстеження полів Миколаївщини на виявлення вибухонебезпечних предметів, розповідає волонтер Валерій. Ми стартуємося виїжджати, як якомога частіше, коли дозволяє погода, щоб тому що якщо зараз трохи не виїжджати, то вже все виросте трава і майже нічого не буде видно. Ті танкові міни Артилійські снаряди і дуже багато залишків від ракет ХЗСВ. Посередині між Миколаєвом і Херсоном, якраз в зоні, яка була сірою, скажімо так, де обстріли відбувалися з обох сторон і дуже багато залишків снарядів.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 Нижче, аби не зацепитись, ні за що, ми підлітаємо, дивимось. Так, ось. Ми спустились десь на висоті 3 метри. Робимо ще одне фото.